Félbe maradt állami beluházások, ki nem fizetett alvállalkozók, évek óta húzódó perek. Ez maradt az Octopus Invest Kft. után. A céget Orbán Viktor miniszterelnök fivérével, Orbán Áronnal emlegették ez azok az alvállalkozók, akik most a pénzükért perelnek. A KFT-t most megszüntetik. A Budapesti Korrupció Kutató Központ vizsgálata szerint politikai kapcsolatok nélkül 0,52 esélypontja van egy átlagos pályázónak Magyarországon, hogy elnyerjen egy közbeszerzést. Vagyis elég kicsi. Nem csoda, hogy a kisebb cégek önállóan nem mennek indulni a nagy állami megbízásokért, és inkább olyan vállalkozásoknak dolgoznak be, amelyek azt mondják, rendelkeznek kormánypárti háttérrel. Az Octopus Investis azzal csábított több tucat kis vállalkozót, hogy be vannak kötve Orbán Viktor családjához, pontosabban Orbán Áronhoz. Amikor fizetség hiányából már nem akartak dolgozni, ugyanezzel fenyegették meg őket. Legalábbis ezt állítják az érintett vállalkozók. Pécset több mint fél éve a munkálatok. Itt tűzoltó laktanyát épített volna az Octopus Invest Kft. A céggel azonban a határidőkben nem tartása miatt szerződést bontott a tűzoltóság. Az alvállalkozók azt mesélték, bármit csináltak, semmi sem volt jó. Mégis folyton sürgették őket, hogy folytassák a munkát. Végül, amikor más se pénz, se építőanyag nem maradt, az alvállalkozók levonultak a területről. A munkaterület azóta is így áll pedig az építkezésen Orbánáról valóban megfordult, és cégszerűen köthető is az Octopus Invest volt tulajdonosi köréhez. Most arra azonban a Kft-t eladták, az új tulajdonosok már nem köthetők a miniszterelnök rokonságához, a céget megszüntetik, és a félbe maradt beruházások befejezésére új közbeszerzést írnak ki. Így néz ki most a tanúszoda építése csornán. Így a Moson-Magyaróvári tanuszoda építése, így pedig a Váci bölcsedéjé. További részleteket nem tudni, mert megkeresésünkre az illetékes minisztérium nem reagált. Az Octopus Invest ügyvezetője mindössze annyit erősített meg lapunknak, hogy több a vállalkozójával is perben áll, mivel szerinted nem teljesítették megfelelően a feladataikat. Azt viszont már nem árulta el, hogy hirtelen miért szünteti meg a több milliárdos forgalmú céget. Megkeresésünkre Orbán Áron szintén nem reagált.